Το μαθησιακό αντικείμενο βασικό προγραμματισμό ρομπότ είναι ένα απλό ψηφιακό περιβάλλον προγραμματισμού, μέρο τη συρλογή προσχολική εκπαίδευση του φωτόδεντρου μαθησιακών αντικειμένων και εντάσσεται στη ΣΤΟΥΠΟΕ. Πόσο εύκολο είναι για του μαθητέ και τι μαθητρίε προσχολική ηλικία να προγραμματίσουν, Προάγει η εκμάθηση προγραμματισμού την ενεργητική μάθηση και δημιουργικότητα. Υπάρχει μόνο μία λύση για κάθε πρόβλημα. Βοηθάει ο βασικός προγραμματισμός τους μαθητές και τις μαθήτριες προσχολικής ηλικίας το διαχωρισμό των ενιών μπροστά πίσω-αριστερά-δεξιά. Οι διαφορετικοί χώροι δράσης προωθούν την ενεργητική μάθηση και αλληλεπίδραση με το ψηφιακό περιβάλλον. Οι μαθητές και οι μαθήτριες με εύκολο τρόπο δημιουργούν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 χρησιμοποιώντα τι δολές κινησης κίνησης μπροστά-πίσω-αριστερά-δεξιά, δημιουργούν το πρόγραμμά τους και έτσι επιλύουν το εκάστοτε πρόβλημα. Διαφορετικοί μαθητές και μαθήτριες, ατομικά σε ομάδε μπορούν να λύσουν το ίδιο πρόβλημα με διαφορετικό τρόπο. Μην χάνουμε χρόνο, επιλέξουμε το δάπεδο που μας αρέσει και το εικονικό ρομπότ και α ξεκινήσουμε την περιήγηση. Ας αρχίσουμε με την παιδική χαρά. Το ρομπότ Πασχαλίτσα θέλει να φτάσει στο παιχνίδι Κρίκη. Ποια βήματα χρειάζεται το ρομπότ για να φτάσει επάνω στο τετράγωνο με το παιχνίδι κρίκι; Αυτή είναι η διαδρομή που θα ακολουθήσει. Άρα το ρομπότ μπορεί να πάει ένα βήμα μπροστά και πατώντας το πλήκτρο Play το πρόγραμμα εκτελείται άλλο ένα βήμα μπροστά και πατάμε την εκτέλεση, το πλήκτρο Play και το πρόγραμμα εκτελείται, μετά να στρίψει μία φορά δεξιά και πατάμε την εκτέλεση και το πρόγραμμα εκτελείται και να προχωρήσει πάλι ένα βήμα μπροστά, πατώντας την εκτέλεση το πρόγραμμα εκτελείται. Με αυτόν τον τρόπο, ο μαθητής και η μαθήτρια επιβεβαιώνει άμεσα τη λύση του προβλήματος και ανάλογα με το αποτέλεσμα επιτυχές ή μη επιτυχές, επιλέγει ποια ή ποιες εντολές χειρισμού θα χρησιμοποιήσει. Για παράδειγμα, αν το πρόγραμμα είναι λάθος και το ρομπότ δεν φτάνει στους κρίκους, ο μαθητής και η μαθήτρια χρησιμοποιεί το πλήκτρο διαγραφή εντολών για να διαγράψει το πρόγραμμα και να το σχεδιάσει από την αρχή, ώστε να φτάσει... Στο παιχνίδι, στόχο. Το πλήκτρο καταγραφής ίχνους διευκολύνει τους μαθητές και τις μαθήτριες στην ανάγνωση του προγράμματος, καθώς και στην ταυτόχρονη σύνδεση της αντίστοιχη κίνησης του ρομπότ στο περιβάλλον. Με αυτόν τον τρόπο, οι μαθητές και οι μαθήτριες διευκολύνονται να χρησιμοποιήσουν κατάλληλο λεξιλόγιο όπως μπροστά πίσω-αριστερά-δεξιά, καθώς και να απαριθμούν τα βήματα του ρομπότ στο δάπεδο, ώστε να τα συγκρίνουν με τις αντίστοιχε εντολές που χρειάζονται για ένα πρόγραμμα. Στο προηγούμενο παράδειγμα, το ίχνος βοηθάει το μαθητή και τη μαθήτρια να διαπιστώσει ότι τρία είναι τα τετράγωνα που μετακινήθηκε το ρομπότ, αλλά 4 οι εντολές για τη δημιουργία του προγράμματος. Σκοπός λοιπόν του μαθησιάκου αντικειμένου είναι να έρθουν τα παιδιά σε επαρφή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 Στο φωτόδεντρο, στο πανελίνιο αποθετήριο μαθησιακών αντικειμένων και συγκεκριμένα στη συλλογή προσχολική εκπαίδευση, μπορείτε να βρείτε και άλλα μαθησιακά αντικείμενα που αφορούν στο βασικό προγραμματισμό και την ανάπτυξη βασικών προγραμματιστικών δεξιοτήτων, όπω είναι τα μαθησιακά αντικείμενα κίνηση σε λαβύρινθο για συλλογή αντικειμένου χωρί δυνατότητα διόρθωσης προγράμματο και κίνηση ρομπότ σε λαβύρινθο χωρί δυνατότητα διόρθωση προγράμματο. Τα διαφορετικά μαθησιακά αντικείμενα με έμφαση στο βασικό προγραμματισμό καλύπτουν τις ποικίλε διδακτικές καταστάσεις που οργανώνει ο ή εκπαιδευτικός της τάξη για τις δεξιότητες που προγραμματίζει να αναπτύξει, ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών και μαθητριών.